Це наш Київ-канал, да, я да. підписана. Ви думаєте, вдасться владі взагалі загнати знову людей? Ні, тому що люди несвідомі і гуляють. Ну, як я. <гум> так і що робити? Тут треба карантин? Треба, треба жорстко, просто треба бути пожорстчим. Що треба? Штрафувати більше, я не знаю, з нагайками над ними стояти, тільки так. Думаю, що люди як жили, так і житимуть, я думаю. Як помирали, так і помиратимуть. <рес> У нас цивільна Літо в розпалі, люди на пляжі, в метро, ніхто не дотримується дистанції, майже нікого не видно в масках. І тут добрий день. Кличко сказав, що можуть знову запровадити жорсткі міри карантину. Чи готові до цього люди? Зараз дізнаємось. <рес> Знаєте, що можуть карантин знову вести? Так, <рес> слава Потому чого? Тому що люди не держат дистанцію. Не придерживаются норм. Ставлюсь позитивно, тому що з послабленням карантину Стало дуже багато захворювачих. Я не дуже рада цьому, тому що якраз перед початком карантину я розвиталася зі своєї роботи. Якось були сподівання, що все це зупиниться і Київ вийде в привичний режим. Я гадаю, що треба може його поновити, бо наші люди не можуть дотримуватися правил карантину. Знімають маски, не дезінфікують руки. Всі вже забули, так? Так, так, так. Негативно. По-перше, я рахую, ми ще нічого не знаємо про, це ну, про цей карантин, звідки він прийде. Тобто будемо бачити, які цифри будуть повишатися у нас цифри, тоді можна би. А так, зараз про це говорити, ну це... Зараз же якраз таки підвищує. ну Але ж воно незначне. Слухайте, чули, що може знову запровадити жорсткий карантин? Чули? Чули? Як... Так. Те, що ми запровадили карантин раніше від наших сусідніх країн, берегло нас від оцього масового, як в Італії, мору. Фінансово, звичайно, важко, але з огляду на здоров'я нації, то я за. Це правильно. правильно. Ну, щоб люди не хворіли. Як думаєте, які шанси, щоб ви тут? Ну, оскільки... Там зовсім не падає кількість захворюваних. Я думаю, що це ймовірний варіант. Головне – безпекати націю від того всього. Ви особисто готові знову зачинитися у квартирі? Так, да, з радістю. От я не готова. Я карантин провела в селі у молодого чоловіка. Там було добре, але я не представляю, що значить сидіти в квартирі в Києві. Я думаю, що це навіть дуже вредно для здоров'я. Так, готовий є, тому що... Тенденція захворівших дуже росте. Напевно, поки не знайдуть ліки, то поки ми будемо в стані карантину. Ви готові просидіти вдома після цього, а, все як, як світ побачить. Якби вдома сижу, але я, я розумію тих людей, наприклад, там кафе, ресторани, котрі втрачають величезні гроші. Тобто, ну, краще ми будемо вдома, ніж ми будемо возити по вулицях е катафалки. Я так, да, я да. Я готовий, да, да, да. да. То як ми соблюдали правила карантину, мене не сильно ущемляли в яких-то свободах і правах. А ви особисто готові знову зачинитися в квартирі? О, ну, таке, то трошки так, трошки ні. Карантин О... треба, але ви. Так, да, я не готовий, мабуть. Будемо сидіти. Так, звичайно. Я вважаю, що для безпеки, для своєї безпеки, безпеки потрібно звернувати. Чи вдасться владі все ж таки загнати знову людей додому? Мої знайомі на тоді ще казали, що дуже адміністрація боїться протестів. Треба е, дати людям Зрозуміле пояснення, чому ми це робимо і що буде, якщо ми цього не зробимо. Наприклад, коли відкрили метро, я дуже боялася, що зараз чоловік сяде в метро і щось привезе додому. От власті буде зависить від тих, ну наскільки ті підходи будуть радикальними. Ні, буд начнуться. Ні. Треба, треба жорстко, просто треба бути пожорстчим. Штрафувати більше, я не знаю, там, гайками над ними стояти, тільки так. Ну, як думаєте, взагалі вдасться владі загнати знову всіх додому, враховуючи погоду і те, що люди все ж таки так довго чекали виходу? Всіх, напевно, ні, а тих ну, громадян, які свідомо це відносять, я думаю, що так. Наші люди скоро на Майдан повиходять знову за цього карантину. Немає ні робочих місць, нічого немає зараз. Взагалі краще опередити, ніж потім розрібати все те, що буде виходити після захворюваності, ще більше, і тому, я думаю, краще вже так. І навіть ці штрафи, які там вводили від 17 до 34 тисяч, навіть вони не лякали людей. Ну і люди, в принципі, звикли працювати вже, ну, досить багато людей вже повиходили на роботу, і знову сидіти без грошей вдома, я думаю, що це буде дуже-дуже важко. Не всі будуть до цього прислухатися. Я думаю, что люди сами боятся заболеть. Может быть, может быть, удастся. Люди уже почувствовали вкус свободы, и никто не хочет обратно сидеть, тем более летом. Все зависит только от наших людей, потому что это дело каждого, чтобы дотриматься этих правил, вчасно вдягати маску в людных местах и... І так далі. Ні, думаю, що всіх не вдасться, тому що люди повинні працювати, але якісь не масові скупчення потрібно обмежити, а зробити чітке дотримання заходів, і щоб заходи ці розповсюджувалися на всіх і існувало чітке покарання за недотримання як думаєте, метро треба закривати? Думаю, метро закривати не треба. Я б хотіла встигнути до запровадження такого жорсткого карантину, якщо він буде. Очі на очі, не треба. Щоб люди поїхали. За кордон. Навряд, навряд чи. Зароботи побольше дітей. Відкласти так щось, щоб було на що жити. Треба ще добре попрацювати, щоб, щоб посидіти на карантині знову, бо на це все потрібні гроші. На диво, люди виявилися надсвідомими. Ніхто не сказав, що якщо ведуть карантин, я наплюю і буду гуляти далі. Всі, в принципі, не те, щоб готові сидіти вдома, але не проти цього. І багато хто заявив, що карантин необхідно вводити знову.